13 червня водолази Державної служби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області обстежили берегову лінію та річку в районі пляжу «Стрілка» на наявність вибуху небезпечних предметів. Водолази виявили чотири касетні елементи від реактивних систем залпового вогню. «Водолазами було вилучено касетний елемент 9 n 235 після обстрілів. Наступним водолази обстежуватимуть пляж в мікрорайоні Намив. Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені у встановленому порядку. Нагадаємо, від 2 червня пляжі та прибережні зони у Миколаєві відвідувати заборонено. Таке рішення було прийнято виконкомом Миколаївської міської ради.